Моя святът има Свят по-различа От си има Сякаш си нищо А всичко за мен Нощта си вятър От мисли Сутрин си чиста Имаш И так че, хартино сиите въязки малство в коÖка за ме.